وسؤال آخر مضمونه أن رجلا زنى بامرأة وحملت منه ما الحكم في المولود إذا كان ولدا أو بنتا ثم عقد عليها بعد ذلك وهل المولود ينادى بأبيه وهل يرثه؟ أفزون جزاكم الله نسأل الله إذا زنى بها الولد ليس له ولكن لها ينسب إليها ويقال مولانا ولا فلانا ولا ينسب الى عبد الله وعبد الرحمن ولا ينسب الزوج يعني شلون؟ يعني وإلى الزاني لأن إنه زوج إنما هو كيس مستعار خبيث فعل المنكر فلا ينسب إليه بل ينسب إلى المرأة أو تنسبه إلى عبد الله لأن ناس يعني لا يكون هو عبيد الله ولا ينسب إلى هذا الزاني أبداً ونكاحه باطل إذا وجهه حامل يكون نكاحه باطل الحمل منه هو لا لا ينسب إليه الحمل باطل ليس ينسب إليه ولكنه منسوب إلى المرأة ماء فاسد لا ينسب إليه بل ينسب إلى المرأة ولا ضاعت الحمل تزوجها بعد ذلك بعد توبه منهما ينبغي يتوب الى الله عز وجل نعم فلا باس لا اذا كان السلطان او او ولي. لا بد من الولي لكن منها ولي سلطان يعني ولي الامر في بلدها امير بلدها او قاضي بلدها يوجد. اذا وجد اذا كان مالها ولي قاضي بلد او امير بلد يزوجها. اذا مالها اذا كان ما لها ولي لا اب ولا اخ ولا عم ولا ابن عم